Садовці Запорізької обласної військової адміністрації та міської ради, відповідальні за гуманітарну допомогу, не надали повну інформацію для розслідування спецкомісії Верховної Ради. Про це повідомив Суспільному її голова Сергій Козир. Створена вона була торік наприкінці вересня. Народні депутати працювали в області 4 та 9 жовтня. Зібрану за півроку інформацію опублікували у проміжному звіті. Його також передали правоохоронцям, сказав Сергій Козир. Перше засідання на нашого виїзду провели саме мі Жу чергу, звідки хто і як і е, організовувалася надання гуманітарної допомоги, хто її був отримувачем, як вона розповідалася, як пішла звітність по цьому питанні. Є е, підстави для того, щоб відкривати крім на і шукати винних. і чекаємо від поліції е, і від інших органів в залежності від е, особи, яка там е, може бути причетна за цього. І чекаємо відповіді зараз. Наш відповідка за проміжницю за рестором на Верховній Раді. На ближньому засіданні ми його приймемо, депутати, і там через 14 днів ми будемо чекати результатів прокормних органів всіх областей для того, щоб проаналізувати перший півроку нашої роботи. За словами Сергія Кузиря, за результатами комісії ініціюють зміни до законодавства. З за нашого боку зараз напрацюємо законодавчі ініціативи по зміну тих постанов, які можливо привели до хатів розкрадання і неправильного використання. Тому ну якось напрямку Нагадаємо, 30 серпня у Запорізькій міськраді слідчі СБУ та Антикорупційного бюро влаштували обшуки. При службі СБУ тоді повідомили, що розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями Запорізької області. На якому етапі розслідування зараз у Національній поліції області пообіцяли прокоментувати Суспільному після надання інформаційного запиту? Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін.